Hola, sóc César Jiménez, diputat a les Corts Valencianes per Podem i vull contar-vos que enguany hem treballat en moltes matèries però pot ser que allò del que em senta més satisfet és de l'estreta col·laboració amb el cercle de discapacitat del Podem, de Podem-País Valencià. Aquesta col·laboració ens ha permès memprendre qüestions com un pla d'accessibilitat de l'Hospital Provincial de Castelló o també millorar l'accessibilitat de l'escola oficial de quart de pobres. Per què és important? Perquè qualsevol persona ha de tenir dret a l'assistència sanitària i no hauria de demanar ajuda per anar en una cadira de rodes o eh, tampoc seria lògic que algú per matricular-se en una escola oficial d'idiomes hagués d'utilitzar eh, l'ajut d'altres persones per a accedir al hall, com passava a l'escola oficial de Quart de Poblet. Eh, per a 2010 demana que aquesta col·laboració continuï i segurament treballant junts aprofundirem en la igualtat de les persones amb discapacitat amb la resta de col·lectius.